سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو در یوتیوب تماشا می کنید دوست تا اینجا از ویدیویی که براتون تهی کردیم لذت برده باشین مطالعه معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم مشاهده می کنید و هم که مستقیم اکثر ویدیوی ما در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک کوچکشته در سایر شبکه های اجتماعیم از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع می امیدوارم تا اینجا از ویدیو هایی که برایتون تهیه کردیم لذت برده باشین توی این ویدیو قصد داریم در خصوص پروژه پی آی با هم صحبت کنیم کلاهبرداری هست یا واقعیت از کلاهبرداری تا واقعیت و خب این موضوع که آی ها و این پروی آی هایی که انجام میشه بعضا و خب قسمت امده ایش به هر دلیلی با شکست مواجه میشه و عملا در زمره ای سی آی, ای کلاهبرداری گنجانده میشه خب سرمایه گذار رو به این فکر میندازه که قبل از اینکه یا ای سی رو انتخاب کنه بعد به چه نکاتی توجه کنه قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم پیشنهاد میکنم که گروه ویدیو های مربوط به کلاهبرداری که این بالا براتون کارد میکنم اما حتما برین مشاهده بکنید به خاطر اینکه نمونه هایی که توی این موضوع به وجود اومده و مرور اونها به شما کمک میکنه، یه دید خوبی نسبت به موضوع پیدا کنید که اگر دیدین یه آیسی یا همین مسیر رو داره میره خب ریسکش بالا شما چرا باید برای خودتون یا همچین ریسکی رو بردارید و سرماتون رو به خطر بندازید اگر به این موضوع علاقمند مندستید ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید ببینید بحث ما خب به صورت خاص رو پی آی نتفورک اینجا فکوس کنیم اما دو تا محور میخوایم برای بررسیمون قرار بدیم یکی بحث ترهای هایی په یکی هم بحث مشکلات مربوط به همین پی آی نتفورک. یه ویدیوی ما تهیه کردیم در واسه نکات مهم در انتخاب آیسی او آی موفق این بالا براتون کارد میکنم که اگر علاقمند هستین توی اون حوزه سرمایه گذاری کنید حتما اون رو ببینید به خاطر اینکه به شما کمک میکنه که یه دید خوبی نسات مسئله بکنید چرا چون این بازار آیسی او آی بسیار بازار جذابی هست و اینکه خیلی ها اومدن توی این حوزه سرمایه گذاری کردم چند ده هزار برابری شده سرمایهشون و اصلا، شاید غیرقابل باور باشه ما هم توی ایران داریم جوونایی که حتی زیر 20 سال هستن خیلی شوخی شوخی اومده بودن توی آسی اووی شرکت کرده بودن یا از ایجرراپ استفاده کرده بودن و به یه سری توکن بهشون داده شده بود حالا با اون داستان ریفرال تونسته بودن این میزان توکنشون هم افزایش بدن و در نهایت دفیدن چه رشدی کرده اصلا یه پولی که باورشون نمیشه تو به دستوردن. این جذابیت این بازاره، همه رو به فکر فرو میبره که خب بیایم سرمایه بیشتری ببریم سمتش. و همین مسئله فضا برای کلاهبردار بسیار باز کرد. پیشنهاد میکنم که اصلا در مورد آیسی که اصلا آیسی چی هست؟ بیا یک گروه ویدیو برای این حوزه تهیه کردم این بالام کارد میکنم حتما برید اینا رو ببینید. اصلا آی سیو چی هست؟ مقایسه آ آی با آیPOو توی مساقش توی بورس. و اینکه آیسی آی ای او با TOO با آEO اینان یه مقدار امنیت بالاتری هم نسبت با آیسی او دارن چی هست؟ اگر شما که دنبال این اینکه یه رشد خوبی از توی سرمایه گذاریتون به دست بیارید حتما اون مجموعه ویدیو رو ببینید این اصلا مخصوص ما، این دیگه داستان معامله به عنوان دیلی تریدر رو نداره. به عنوان کسی که یه اینوستوره اومده یه سرمایه گذاشته به سخمی میخواد برسه و از اون بازار میخواد خارج تکرافیت بزنه پیشنهاد میکنم حتما اون رو ببینید با این دوتا تا محور میخوایم به موضوع بپردازیم یکی اینکه اصلا همیشه توی تهرها باید برین سراغ وبسایتش ما میریم سراغ وبسایت. API Network همون تو که می‌دونید این خیلی هم معروف شد توی ایران تو این چند وقت اخیر یکی دو ماه اخیر شاید براتون دوستتون یه دونه اس فرستادن یا رو تلگرام واتس یا ایمیل براتون زدن که مثلا تو بیا برو عضو این شو هیچ چیزی هم نمی‌خواد پولم هم نمی‌خواد بدی همینی که بهتون میگن پولم هم نمی‌خواد بدی سرمایه‌ام نمی‌خواد درگیر فقط با موبایلت این کارو کن بدون که توش یه داستانی وجود داره مگه میشه کسی بیاد مجانی به شما چیزی رو بده هیچیم ازتون نخواد یاد این جمله معروف بیفتین که پنیر مجانی در تله موشه. هیچ جای دیگه به شما همچین چیزی رو نمیده. یکم یه مورد بعدی بحث بررسی وایت پیپرش هست که حالا جالب براتون میگه مثلا وایت پیپر بیس کوین یه چیز حدود 3500 لغت داره. وایت پیپر میشه تر ایده کلی طرحه. توضیحات کلی در مورد طرح داده که من مثلا این کار رو انجام بدن 3500 اس این خیلی کمتر از فکر کنم 2600 تا لغت بیشتر نیست این لغت این داستان خیلی هم اهمیت داره شاید تصورتون مثلا 3000 تا 2000 چه اهمیتی داره این نشون میده که طرف چه اومده سرسری زده رفت خیلی جزئیات باید توضیح بده بعد حتی مثلا تو فروم ها بعد بیاد بره توضیح بده تو این داستان سوشال مدیا قطعا مثلا کسایی که مثلا تو سایت رديت میان ازش سوال میکنن یا تو بقیه سوشال مدیا میان ازشون سوال میکنن که به ما جویا تو لینکدینشون کامنت میذارن که به من جواب بده که مثلا چه سری سوالی سخت در مورد آینده اَه طرح دارم میپرسن در این خصوص که اگه نتونستی تامین مالی انجام بدی یا نمیدونم خیلی موارد این تیپی که تکلیف پروژه چی میشه خب ما با هم اینو نگاه می‌کنیم اصلا این جواب سوالات جواب داده که یا نه در خصوص شبکه تواتر استخراجشه که حالا یه ادعایی کرد تو سایتش ما هم می‌بینیم تیم فنی ببین ما یه ویدیوی ساخته بودیم در مورد آیسی سیو ببین چه که هش نت برید تو کانال یوتیوبمون پیداش بکنید توی اون اصلا این تیمار رو توضیح دادیم که آقا کسی که تا الان پروژهی رو شرکت نکرده یا یه کوفاندر و فاندر این پروژه مثلا سابقه خوبی نداره من چجوری باید ریست بکنم با چجوری اعتماد کنم بهش بیام بریم این کار رو انجام بده اینا نکات مهمه که باید بهش بپردازیم و از همه مهمتر بحث ریویو خوندن سابقه نظر بقیه هم بریم ببینیم خب قبل از ما قطعا کسای دیگه بهشون پیشنهاد شده بریم ببینیم چی گفتن شاید من فارسی توی این حوزه کم باشه ولی انگلیسی الا مششااله شما میتونید پیدا بکنید اصلا این موضوع از دست ندین سایت رادی تو فراموش نکنید سوسیال مده ها به ما خیلی کمک میکنه که یه دیدی نسبت به این مسئله پیدا کنیم ولی تا همین اینجا که من براتون اینار رو توضیح دادم قبل از اینکه بریم سراغ وبسایتش این حسه گرفتیم که پس یه مق پایت پپیر ضعیفی داره تو تیم فنیش، تیم فنی خیلی قوی نیست الان با هم جلوتر میبینیم و اینکه تو شبکه اجتماعی اجتماعیم خیلی قوی نبود و خب کسی که بخواد کار کنه یعنی برنامه بلند مدتی داشته باشه حتما میاد یه طرح درستی می نیست. نه اینکه بیاد مثلا یه چیزی رو پرت کنه حالا شد شد یا نشد این یعنی اینکه اومده ای چیزی بزنه بره و خب متاسفانه بازار یه جوریه که طرف در انتها میاد میگی که آقا من پروژم شکست خورده شما اومده های ریسک عمل کردی و شما مرز بین کلاهبرداری و مثلا عدم توانایی فنی اجرایی تیمو خیلی راحت نمیتونی در بیره تو این اما ترشینه که میدونی پولت رفته خب ببینید توی این تر میاد مثلا این ترهای هایپ میمونه هایپ ها چجوریه میگه high yield investment program توی اینا میان یه بازده غیر متعارفی رو به شما پیشنهاد میکنن میان میگن مثلا اگه سود بانکی توی این کشور خارجی دو سه درصد دیگه یک دو سه توی این ماهی هاست میگه میگه درصد سود ده درصد سود ماهیانه اصلا این یه چیزی شبیه پانزیه که ما تو ویدیو های وردری بهش پرداختیم و ولی اومده رو بستر الکترونیکی قرار گرفته با, با این طرح های هایپ معروف شده بیشتر هم توی کشورهای مطرح میشه که مشکل اقتصادی مردم دارن اصلا میخوان یه شبه رعد ثروث سالله برن یه دفعه پولدارشن خب الان این کشوری که مشکل اقتصادی داره عملا خیلی کشورها رو شامل میشه کسی هم نمیتونه مودیش که نه نیست همین داستان کرونا ژاپن اومده اعلام کرد رشد اقتصادی 3 درصد کاهش پیدا میکنه خب برای این یک دهم درصد یک دهم درصدش کلی باید کار انجام شه چاله یک دفعه سه درصد افت پیدا میکنه المپیک پستپوند میشه به سال آینده یعنی 2021 و خب اینا همه تاثیرات اقتصادی داره این طرها حالا اونا کشورها کشورهای پیشرفته این یعنی توی کشورهای دیگه میبینی خیلی سریع رشد میکنه مثل همین داستانه شبکه های هرمی اگه خاطرتون باشه مثلا مثل گلد کوست که اومده بود چه جوری مثلا سر مردم و کلان میزاش این خیلی مرسوم شده بود و خب همه میخواستن یه شب پولدار بشن خب از مسیر صحیح اقتصادی خیلی سخت راحت نمیتونستن پول به دست بیاره و این طرح هایپ اینجاها خیلی روش پیدا میکنه بعده هم که تو این طرح پی آی میده دقیقاً یا پای نتورک میده دقیقاً تو همین زمره هست می گنجه دقیقا تو همین زمره میونجه و اینکه دقت باید کرد که توی دام اینا نیفتیم یه دونه طرحگه هم بود یادم چند وقت پیش مطرح شده بود بودوارد و انرژی که اونم میومد اصلا یه چیز عجیبی رو پیشنهاد کرده بود که حتی از طرق سازمان های امنیتی هم دنبال سرشه بودن که اینا آورده بودن تو ایران داشتن فعالیت میکردم و متاسفانه خیلی رو هم درگیر کرده بود حالا توی ویدیو جداگانه من به این مسئله میپردازم اون سایت باز میکنم ببینید که اصلا ظاهرش هم مشخص بود من مونده بودم اینا که رفتن توی این سرمایه گذار رو چه حسابی رفتن خب تحرای پنزی هم که بارها بارها باش صحبت کردیم همینی که شما وعده و سودای آنچنانی میده و از پولی که میاد سود بغیر رو تقسیم میکنه تا یه جایی که این هرمه دیگه توانایی بازپرداخت اینا رو نداره و یه دفعه اصل پول رو برمیده رو فرار میکنه که خیلی بعد بهش دقت کرد که یه همچین کلای سرمون نره مشکلات تر هم من اینا رو بررسی کردم دیگه خلاصه میام اینجا برای شما عرض میکنم به که عدم قطیت اجرای پروژه است یعنی اینکه مثلا پرو... هیچ ضمانتی بابت اجرای این پروژه وجود نداره تر هم یه چیز تره رو هواییه یعنی وای پیپرش هم می‌خونی خیلی چیزی چیزی دستت نمیگیره عدم شفافیت توش وجود داره یعنی اینکه خب این مایلستون ای که برای اجرای پروژه هست یه پروژه که نبات حتما به صد برسه که کامل یعنی اجرا مرحله اجرا برسه که تیکش کامل مشخص نیست این آی سی کلا اصلا کلن دنبال چی بعد یک ارائه خدمات جدیدی و یه محصول جدیدی رو به یه کالای جدید رو عرضه کنه ولی این کار خاصی رو نمیخواد انجام بده میخواد بیاد برای ماینینگ رو بره رو موبایل انجام بده و حس همه جالبتر میگه از ریسورس موبایلتون استفاده میکنه بدونی اینکه از مثلا شما تخلیه شد اصلا <تص> یه چیز عجیبیه. یه ویدیو ساختیم در مورد بیت کوین رایگان. شما همین الان گوگل کنید، چه تو یوتیوب، چه تو گوگل بزنید بیت کوین فری بیت یا فارسی بنویسید بیت کوین رایگان. کلی سایت برای شما میاره که شما میگه ما این کارو انجام میدیم. ما یه ویدیوی ساختیم بیت کوین رایگان از کلاهبرداری تا واقعیت. اینو حتما ببینید. ببینید که چه جوری از چه تپنده های استفاده میکنند و اصلا چه وععد رو به شما میده بابطه همچین چیزی مگه میشه یه بیت که الان به قیمت امروز که ما هم صحبت میکنم 116 میلیون تومان بود من ظه چل کردم بیاد یه کسی مثلا قسم اینو که یه بیت که هیچی یه میلیون ساتوشی هم بهتون نمیده مگه میشه یه همچین چیزی رو به صورت رایگان کسی بده و از شما هیچی نخواد مگر اینکه دهها برابر اون چیزی که داده از شما گرفته باشه جلوتر پس دقت بکنید اون ویدیو رو هم حتما ببینید و نکته حضور در شرکای اجتماعی خیلی مهمه چرا؟ چون وقتی که توی یه جمعی قرار انگار یه مثلا یه کسی میاد یه ایدهی رو در یه جمع علمی بزرگی مطرح میکنه خب مورد سوال قرار میگیره دیگه وقتی که تو شبکه اجتماعی میاد اونجا هم دیدن دیگه کسی با کسی تاعرف نداره هر کسی هم چون یه نقابی رو اون آیدیش داره و هر ادبیاتی هر لفظی استفاده میکنه و هم به چالش کشیده میشن اینا و خب وقتی که حضور نداره یعنی نمیخواد جواب بده یعنی همین عدم جوابدهی لشون میده که یک کاسه زیر نیم کاسه هست و خب اصلا بلاکچین اومد که این چی میگن دموکراسی رو بالاتر ببره این ترنسپرنسی بودن سیستم و افزایش بده که در نهایت به خلق ارزش خط بشه نه اینکه بیاد طرف مثلا پشت یه، نقابی قایم بشه یه پولی هم بگیره درره که این اتفاق بارها بارها توی این حوزه بلاکچین افتاده سال دوزاری اصلا سال کلاوبرداره بوده و اینکه توی این پروژه من همونطوری که دیدم اصلا کفاندر قوی نه فاندر میشه کسی که یه نفره بیاد یه کاری انجام بده کوفاندر میشه شریکه که بخوان مثلا چند نفر با هم بیان یه کاری رو انجام دو یا به بالا دو نفر یا به بالا اصلا آدم قوی وجود نداره. شما اینا رو میتونید با آسی او بنج همونطور که تو اون ویدیو خدمتون عرض کردم تو ویدیو آیسی او چی اومد رو وبسایت آسیو بنج کامل اینا رو دیدی اینا رنکینگ دارن این آدم ها رتبه دارند پروژه هایی که موفق بودن توش بررسی شده. اصلا قصه ای داره شما واقعا اگر میخوایم بیاین برین سمت آیسی او شرکت کردن و یه سودی ببری دقت بکنید این راه داره از راهش چی نه اینکه بیایین مثلا، یه همچین چیزی رو موبایلتون و ریسورس میدونید چه اتفاق میفته از ریسورس داره استفاده میکنه از اینترنت داره استفاده میکنه از سخت افزار باتری داره استفاده میکنه از سخت افزار و باتری داره استفاده میکنه و در نهایت معلوم چیزی بهت بدهد یا ندهد و اگر بدهد آیا اون که چیزی که داده ارزش این همه ریسورسی که براش گذاشتی و وقتی که گذاشتی رو داره نه یعنی مثل این سایتای کلیکی میمونه آقا در خانه بشین و پولدار شوید بابا ولومون بله کنید اصلا یه مقدار منطقی به مسئله نگاه کنید این, مس... این من واقعیتش نمیخواستم وارد این حوزه ارزا ای بشم چون تهم نداره تو روزم این از اینا میاد اما دیدم این موضوع خیلی تو ایران گسترده شد و با اصلا دوستای خود من بارها بارها دیدم برای من یه چیزی فرستادن که تو هم بیا و فلان شد بودم بابا اصلا اشتباه از ابتدا غلط بوده و نکنید این کار به همین اومدم این ویدیو رو تهیه کردم و و پیشنهاد میکنم که اینو ببینید و از قسمت ویدیوهای کلافرداری استفاده کنید به صورت خلاصه من میتونم همینجا به شما بگم که احتمال اسکم بودن این طرح پای نتورک یا پی آی نتورک با هر تلفظی که میخونیدش خیلی زیاده برایش وقت نذارید درسته پولی نمیدید درسته هیچ کاری نمیکنید چیزی عجیبتون نمیره اما منابعتونو در اختیار میذارید و این منابع میتونه تاشین این دفعه گوشی بسوزنید میتونه کلی آسیب بزنه به سخت افزارتون یا اصلا پشت این پرده شاید یه سری اطلاعات رو از روی کامپیوترتون ببره از روی موبایلتون ببره تبلتتون ببره و برای شما غیر جبران باشه این مساله پس به صورت خلاصه تا اینجا بپذیریم که کلا برداریه بریم سراغ وبسایت همونطور که گفتم سایت پی آی یا پاین نتورک ماین پی آی هست من اینو فول اسکرین میکنم خب گفته از اینجا میتونید اپلیکیشن رو دانلود کنید و نصب بکنید اسکرول کنم بیام پایین گفته ماینینگ کریپتو هارد hard خب مشخص استخراج کار سختیه استخراج کریپتو ام زرزا اینوستینگ این کریپتو ریسکی خب چشم بسته قیب گفته معلومه ریسکیه ما کلی داستان داشتیم روی معامله گری که خب این مشخصه که رای ریسک است به همین علاکی ریسک و ریورد ما همه دیگه و گفته خیلی از ماها به خاطر اینکه این, این داستان و به خاطر این دلایلی بالا مثلا نمیایم توی این انقلاب یا مثلا رشد خیلی خوبه این کارنسی شرکت کنیم خب از یه سری واژه ها استفاده کرده عملاً صفزته داره میکنه اینجا دیگه بله اون دو تا بالا کاملاً درسته ولی این که تو میگی میگیم پایین هم ربطی نداره هزاران روش وجود داره که ما میتونیم بر اساس اینکه درست برنامیزی کنیم وارد این بازار کارنسی بشیم گفته کرپتو این پای نتفورک یه روش ساده ای برای ماین کردنه خب وقتی تو وایت پیپرش میرید دنبالش میخونیم اصلا چیزی پیدا نمی مبنی ابنی اینکه پیشنهادی داده باشه چجوری مگه میشه بدون استفاده جالب اینجا میگه Breakthroughs Take allow you to mine on your phone without draining your battery مگه میشه بدون اینکه استفاده کنه از باتری رو تخلیه کنه ماین ماینم بکنه پس با آب کار میکنه با هوا کار فتوسنتز میکنه ببینید یه سری چیزایی میگه که آدم یه خورده ب... همیشه سراغ این آی سی او که میرین همیشه یا این تراکی براتون میفرستن نقادانه به مسئله نگاه کنید دو تا هم اپلیکیشن گذاشته روی گوگل پلی و پلی اپ استور باها ها تاکید شده و باز هم میگم که بودن روی این گوگل پلی و اپ استور دلیل بر این نیستش که اینا طرحشون درسته این دوتا سایت همیشه اینا رو میذارن بعد که به یه نقطه رسن کلاهبرده بوده و بر میداره پس نرین این سراغ این داستان بدم جالبه برای ارتباط با contactاسش هیچ شماره تلفنی آدرسی چیزی نذاشته اومده یه دونه فرم درست کرده ایمیل بزنید دیگه بریم اینجا کانتکتش هم نگاه کنیم میون همینو میاره دیگه اینم هم سوسیال میدیاش هم اینجا نذاشته خب یه عجیب نیست برای ما بریم میگه پایین نو به چه صورتیه یعنی این شبکه به چه صورتی میخواد کار بکنه و ما میتونیم مثلا میاد میگه مثلا بسرار دیسنترالایز کار میکنه یه واجهی رو یاد گرفتن همه میان دیسنترالایز دیسنترالایز بریم سراغ تیمش اینه موبایل اپلیکیشنش که حالا خب توضیح داده بودم قبلا تیم مهمه بررسی یه تیم آدم های معروف این آدم آیا دکتر نیکولاس کاکالیس که حالا میگن کجا درس خونده هاروارد درس خوند استنفورد درس خوند بله استنفورد پی اچ دی آف استراکچر فرست دیسنتراول اپلیکیشن کلاس حالا توضیح که داده وقتی وارد صفحه هم میشی این آدم حالا یا عکسش جزدیده شده اومده اینجا تو صفحه لینکدینش هم هیچ صحبتی از این پروژه نکرده چند نفر دیگرم میاره دو نفر دیگرم میاره و اینکه تمام سه نفر سه تا عکس اومدن گفتن ما این تر رو میخواییم راب اندازیم حالا معلومه این آدم ها اکس و واقعی باشه بعد اینا رو میری تو آیسیو نگاه میکنی و ایب سایت آیسیو هیچ ردی از این آدم اونجا نیست پس همین الان یه زنگ خطر بلند یه آژیر قرمز بلندی به صدا در که این ترتر کلاوردریه به سراغش نرید و اینکه خطرناکه میتونه منابع حالا پولی که نمیذارید ولی میتونه ضرر زیانی به شما وارد بکنه اسکور کنیم یه توضیح در مورد این آدم داده و بریم سراغ لینکتین لینکین این سایت هم نگاه کنیم ببینید وقتی که یه چیزی یه تعریف فعال باشه هر روز بعد پست بذاره پاسخ بده فلان کنه بهمان کنه میایم می تو این تر میگه 2179 تا فالوور داره خب نسبتا کمه برای یه همچین طرحی و خدمتتون عرض شد که 10 ماه قبل اومده یه پست گذاشته همینطوری اومده 11 ماه قبل و هیچ ویب سایتش هم اینجا لینک داده و بیست و سه تا کامنت گذاشته کامنت هم میتونید بخونید یک آفیشیال آیدی برای خودش تعریف کرده اینجا و تر تره اصلا اگه میخواد کلا برداریم کنم دقیقا یک خورد اطلاع درست باید میذاشت دیگه من به احتمال زیاد میتونم بگم این تره تر, تر تو شرکت نکنید و مواظب باشین برای دوستاتون که احتمالاً تو این فاصله از این پیام ها براتون فرستادن این ویدیو رو بفرستین بهشون بگید که اگر این اپلیکیشن نصب همین الان آنیسالش بکنن پاکش بکنن خودتونم به هیچ عنوان این کارو انجام ندین اگه فقط برای یه ریفرال گرفتن بغیراهم تو دردسر نندازین امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین براتون جذاب بود حتما لایکش کنید با اشتراکش تو شبکه شبکه‌های اجتماعی ارسالش بخصم برای دوستایی که توی پاینت سرمایه گذاری کردن یعنی وارد شدن اونا رو از یه خطر بزرگ آگاه بکنید و اگر به این موضوع بلاکچین و به صورت خاص معامله‌گری کریپتوکارنسی علاقمند هستین حتما تو کانال ما عضو بشین اون دنبال کنید روی این لوگوی کلیک بکنید دکمه زنگوله رو فشار بدین و هر سوالی در حوزه کریپتوکارنسی داشتین حتما زیر ویدیو ها برای من یاداشت و در خصوص این پای تورک یا اینکه کلا داستان مرتبط با این موضوع برای ما یاداشت بذارید من پاسخ شما رو خواهم داد و دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع براتون به اشتراک میذام.دارم این ویدیو لذت برده باشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودین خدا نگهدار.